على فكرة صوت يسرى جنة، واليوم كانت تغني وكنا نسمع كنا فرحانين، و تغني معايا أشكيك يمين، حيكون حيكون أغنية يعني مع دويتو حلوة إن شاء الله تحبوها، غنيناها ببيت الدين أنا معاها الناس صفقونا تصفيق وتحتاج اكيد تحتاج دعمكم حقيقه يعني كل فنان بدايه حياته لازم الجمهور معه وانتم ما راح تقصروا أشكيك لمين لمين لمين أشكيك لمين في شعور بقلبي I'm موسيقى ونخليه Yeah. Yeah, I'm yeah. yeah. ما احلى صوتك ما احلى صوتك على فكره هاي الاغاني من هاي الاغنيه لحنتها من حوالي 15 سنه من اصعب الاغاني حقيقه ما شاء الله عليها صفقوا مره ثانيه شكرا ورايحه ورايحه